السلام عليكم الله الاعزاء تحياتي لكم جميعا نهاركم مبروك اليوم متواجدين للسوق مدينه سماره نقول لكم الاثمنه المواشي لان الشتا طاحت او كاين الشتا في مدينه سماره غنشوفوا الاثمنه اليوم في السوق غيكون السوق متغير كما كتشاهدوا انت راه كاين الماء الله الاعزاء تحياتي لكم احنا قربنا للسوق يلا تتابعوا معنا الفيديو إلى الأخير تحياتي لكم جميعا، مشايدي الله عزة ما تنساوناش قدامكم غندخلوا دابا للسوق ندخلوا لكم الأثمنة، يا الله مشايدي الله عزة تحياتي لكم جميعا، ودكري صباح الخير كي داير؟ ومبروك هاد الكرم بارك الله كي بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله الله الله الخير تبارك الله والله الخير مع الخير كل وغادي الله كل شيء لا الله فيه. الله شك شك الله, الله, الله, الله, الله, الله فرحان <تصفيق> ومنك <تصفيق> <خلد هنالتامة. تصفيق> <دياني دياني. تصفيق> لا خرجتها من هنا، شحال هنا 12 الله يسر، ناشر الفريق يقول <تصفيق> هذا لازم 12 12 ناش محمد ناش 12 ناش السوق اليوم لا زوين تبارك الله ياك مع الخير هذا اللهم بارك يا رب كثير خير الله يسر وخصفه حتى كاين شويه كاين شويه سوق السوق السوق الحمد لله الحمد الله ييسر لكم ان الله والله غادي ينقص شويه العلف ونقص الصير ونقص ان شاء الله ما يبقاش القضيه الحمد لله الله بسم الله والله ما ####غير_واضح نمشيو نشربو كاس العيطه جرها# شي لي كاين لا عندك فكر جرها# جرها# جرها# خرجها وسط سمع جرة, جرة, جرة, جرة تبان أو لي. أو قول أو قول أو قول أو قول أو دير بالك وشوفوا يلاه غنضربو حدايا باقي باقي جملة جملة جملة كانوا عطونا 10 ولكن الله يسر لك الله يسر لك لا اه شي, لي شي شو. لي شو شويه فوق <تصفيق> الله الله يسر <تصفيق> 25 الف ريال مشيت ب 25 سيمزيد بس 25 الله شحال 25 باش مش رين مش رين مش رين دك يناشر معايا راه الخير سيم حجوب يعطونا <تصفيق> <تصفيق> جمله <تصفيق> <مجيزة طالعش ده. تصفيق> اه الواحد بارك كريس الصق اليوم السنتج شو قتلي عشويه وصافي ياك واخا صاب الحمد لله سوق زين الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله كل سوق سوق ونص جملة كاع قلنا كاملين. إن شاء الله إذا كانوا زوينين والله زوينين، جديان زوينين. زوين ياكلوا والله زوينين بالله، باقين. ماشي لي والصحراء. باقين هذا باقين يلاه جايين. يا الصحراء سي يعني ما كانوش سارحين برا في البادية يعني، ما كانوا في الحوش، الحوش هو. الحوش هو يعني الحوش هو الزريبة، هو الكوري. هو الكوري. هو الكوري كيعلفوا. آه الحوش يعني الحوش الأقاليم الصحراوية يعني تيقولوا الناس الحوش. الحوش هو الزريبة. هو الكوري. والكوري في كي يعلفوا الناس آه. أه ولا كي يقول لك ما كانوش في الصحراء يعني ما كانوش في البادية برا ما كانوش سارحين دخلوا الكوري كي يوليد كرم كي سمن كي كيرجع مني كي يجي مآم آه. يكون في البادية كيدخل الكوري كي... كيرجع يرجع مار آه. عاد كيباش كي شحال آه. عاد كي باش كي آآ آه. مال هذا كي التلات داروا البرد والبرد كي مميزة اللي هكذا آه كانت معناها الله يسخر مولا الله يسخر المولا ما زيانا سترى المعز الوالدة دايره تمان. ياك. أكيد. الوالدة زينة الوالدة دابا ما الله <تصفيق> والله رحمة. آمين. آمين السمح هذا رسيدي محمد هذا. الموز محمد المعروف شريف مدير ديال السوق مدير السوق ديال مس ياك بارك الخير اللي. موجوده ب 20 <تصفيق> <تصفيق> العلف موجود الحمد لله موجود الحمد لله، خير موجود الخير موجود أقاليم سحراويات أه بدين سمارة شكاة طوار كلها يومين أه هادي ها. يومين ها يشتكتصب هنا في سمارة آه قول آه. آه. بي عشرية ناشت انت قشو بغل نتحدى وغلق شرب لي لك شرب لي لك شرب لي مش عادي آه. عدا كسامية الحمد لله ناختي وكما؟ تمام تمام آه معفق كل ما بكرة ايه كاينه من 7000 حتى ل 21000 24 7000 راه كاينه لا كاينه 7000 كاينه جدي صغير و داك الشيء انا جديان كاين هنا عليل لا هو هنا غير موجود الحمد لله الحمد لله اصغر بالنسبه لنا دابا الناس ما بقاش غتعلم الناس قليل وغادي دوك الناس اللي برا ما غيعلمو الناس اللي حوسين في الزرع و داك الشيء في الباديه ياك الباديه عشره غادي يعلم الربيع اروي جد لا باقي باقي ولكن واحد السيمانه ولا جوج غادي ولا الرملي شهو على بوجدور حنا بوجدور حنا في <Miller> <fish festivals> حنا في <monster> صور الماع صور الماع شو تبكل الماع وخير مويلا شو رأي علي بقى مخالد شيء آخر سوق هذا غير الناس أكثر دراس حب دور عنده دور دور دور عنده دور دور وما تفرقوش فلوس كثيرة شويه وما فلوس كثيرة جاتكم الواحد والله آلاف بقى له ها ريال الحاج الحاج سميت عليه هو جا. جا. جا. دور لي شوهور. شوهور. والتبنات الموجود ما كاين اللي يبغى اللي بغاه. أولا كاين البال مكاينش اللي بغا الكاميرا عامر تبارك الله هي؟ الناس صافي دابا كل واد ما لين سمار الله يديهم تحيه للناس ديال الداخل ديال كازا دار بيضاء والمغرب كامل تحيه ليهم جميعا تحيه البنغرير تحيه ارهمنا قلت يكون يا جميع المغاربه كلنا مشترك ومالكنا ومالكنا الله ينصر ومالكنا الله ينصر يا ربي الله ينصر الله يخلي لينا الله ينصر شرينا الفلوس فين حق ديالنا الله ينصر يا حق ديالنا شحال حق ديالنا وفين حق ديالنا يا ناسيني وخا قال لي ما تمشي للبلاد وقلنا لك شريت علانك ليا ان شاء الله غير شويه ان شاء الله جات شي راه صبت كاينه الشتا الله سبعه انت النسر النسر كاشري الناس كاشري كسير انت <تصفيق> دخلي على البركه ياك دخل على الحركيه حمطار ديال الفراش الحمد لله الحمد لله الحمد خير موجود مازال أه موجود الربع في الصحراء والله يجعل البركه الله يجعل غالية شويه الغلا ما تخرجوش في البهيمه اخي هاد حمراء الله من سيدي السوق مخير تبارك الله داخله واحد الشتاء بخير وخير الكسابه ناشطين بخير وعلى خير الحمد لله الفلوس موجوده <تصفيق> الله يجعل البركه <تصفيق> والغلاء كاين واللحم هو غالي ياك هي الله يجعل البركه زعما اللحم غالي مخير واحد كزار يقولي محيم حاييم تبارك الله انا كيفاش اللحم غالي <تصفيق> <يا رسي> <تصفيق> اه كيفاش اللحم غالي ايوه العلف اللي غالي دابا العلف الكساب دابا راه مكرفش شويه مشيت العلف هاو كان هذا الشتاء راه لاباس الربيع راه لاباس الله يرحم والديك. مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا من هنا كينتهي الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء ما تنساوناش بالدام ديالكم وحنا السوق دابا راه بدا كيخوى والناس بداو كيمشيو في حالاتهم والى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي للسي عمر نحيوك. يلاه مشاهدينا الاعزاء الله يعاونكم السلام عليكم. راه سي عمر.